Доброго дня! Вітаю вас на Київському міжнародному меблевому форумі. Тут представлені провідні, українські та зарубіжні лідери галузі меблевого виробництва. Освітлення, декору, предметів інтер'єру та дизайну. Зараз я ознайомлю вас з виставкою в загальному, а згодом ми підійдемо до виробників і познайомимося з цікавими новинками сезону.